Ponta a rebufnit la adresa lui Dragnea, după atacul lui PSD la Iohannis. Acuza ei grave lansate de fostul premier, acum face o alt mare titloier. Fostul premier Victor Ponta afirmă, vineri, ce declarația liderului PSD, Liviu Dragnea. Care a spus și afirmațiile presubliniere telui Claus Johannes referitoare la vizita în Israel la o anumit dos de antisemitism, este grav. Eu l am acuzat, justificat, PBScu de multe lucruri, erau betelie politic intern pe care am dus-o în scoarme, care nu erau împotriva României.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 El mai susține ce Liviu Dragnea a furat fererul subliniere în România, judecul teleorman, PSD, guvernul, Parlamentul, la fel ca sublinierei insule Belina, pe care le folose subliniere te acum în interes personal, îi prezintă anumite înțelegeri pe care presubliniere dintele Camerei Deputaților le-ar fi făcut contra intereselor României. De asemenea, Victor Pontarace, presubliniere din telecamerei deputaților, a stabilit în secret ca din contractele de achiziții militare cu diverse companii din SUA o parte din bani semnear prin firme din Israel, subliniere ICE a stabilit ca în schimbul nutrii ambasadei României la Ierusalim. Plus o consistent sumă de bani negri se fie sprijinit prin firma de lobby a unui fost ambasador al Israelului pentru o vizită la Washington. Reacția vine după ce Liviu Dragnea a afirmat joi ce declarațiile presubliniere dinte Claus Iohannis referitoare la vizita în Israel au o anumit dos de antisemitism. A subliniere vrea să am tot un subliniere eu un ul două comentarii în lecturi cu afirmațiile domnului pre subliniere din Ele sunt considerate, subliniere nu numai de mine, cu anumit dos de antisemitism. De asemenea, nu pot să jigne subliniere tii în asemenea hal. Bun, m-a jignit pe mine, a jignit-o pe doamna prim-ministru, dar nu poți să jignești subliniere tinii subliniere te din alt stat pe care îi acuzi ce fac înțelegerii secrete cu ni subliniere te oficiali din România. A sublinierea ceva este inacceptabil.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 N-a mai ținut cont nici de asta, a spus Dragnea la Antena 3.